Я готував обід, метрів за двісті зірвалося снаряд, побивало вікна зовсім, повиносило все. Подзвонив син і каже, папа, їжджай Тернопіль. Так Володимир Новохатко пригадує той день, коли йому довелося покинути рідний дім. Це було 14 березня. Каже, у Миколаєві в нього лишився син, до якого він телефонує щодня. Передає, що кожного дня йде обстріли. За Сутки за одну добу біля магазину метрів за 400 зібрав за старять, 9 чоловік було на смерть бито, і чоловік 19 ранене. До Тернополя чоловік переїхав, бо жив тут раніше. Пригадує, тренувався у Тернопільському замку. Каже, зазвичай заняття відбувалися на другому поверсі. У залі поруч борці відпочивали. Там стояли мішки з сахаром, а тут цукром. А тут стояв самовар і ми тут пили чай. Тут ці боці, які закінчували тренування, вони приходили сюди і пили тут чай. Так. Ну, а тут... Тут в цьому, цьому приміщенні я почув, мені вручали орден Знак Пашани за спартакеду народив СССР. У цій спартакеаді чоловік переміг у 1967-му. Каже, це були для нього найважчі змагання. Я перед змаганнями хворів, ні однієї не провів. І поїхали на спартакіаду, але як не сказати, сила волі. Так, і Божий дар. Звання чемпіона Європи Володимир здобув у 1968-му в Швеції. Він виступав у ваговій категорії 70 кілограмів. У 1970 році чоловік травмувався. Після цього почав тренувати інших. Володимир показує фото спортсменів, з якими займався. Це у мене тренувався, а це вже його учень. Це Олег Баламотов, а Ігор Курочків. У Миколаєві до повномасштабного вторгнення російських військ Володимир тренував дітей. Розповідає, зараз більшість з них виїхала за кордон через війну. Йому теж пропонували поїхати. Проте чоловік відмовився. Каже, вірить у перемогу України. «Діти, внуки зараз вже борються за свою землю. Я думаю, ніколи зі мене не, не було, Скільки було положено людей, але все одно, як сказав в Маріуполі, ми всі поляжемо, але не віддамо». Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.